assalamu alaikum my youtube family Hello. Hello. welcome back to my channel huran seher hs art gildi please like my video subscribe my channel and share my video and watch my video full today we video about to how to making paranda and it's beautiful in your stylish hair it's complete your style mehendi style with paranda آل آف یو آل آف یو بائنڈنگ یور ہیئر ود پراندہ اینڈ ڈفرنٹ آرٹیفیشل جیولریز ان مہندی اینڈ مائو ٹو ویورس پلیز سبسکرائب مائی چینل بیکاز اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو ہیم ہیئر آئی ایم سینگ یو آئی ایم ہیئر آئی ایم ٹوڈے ٹو پرزینڈ دا ویڈیو ویچ از اباؤٹ میری ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ میں نے یہاں پہ ویڈیو بنائی ہے نہ کہ آپ کو صرف چیزیں شو کروا رہی ہوں بلکہ اپنی ریئل ایفرٹ بھی بتا رہی ہوں کہ یہ ویڈیو یہ چیزیں جتنی بھی ویڈیو کے اندر ہے یہ ہم خود بناتے ہیں اگر آپ کو آ, کوئی بھی چیز کوئی بھی بکنگ کروانی ہے اپنے ایونٹ کے لحاظ سے مہندی کے لحاظ سے مائیوں کے سیٹ اپ کے لحاظ سے تو آپ مجھے انسٹاگرام پہ میسج کر سکتے ہیں میرے انسٹاگرام کا لنک میری پروفائل پہ اور میری بائیو یوٹیوب کے بائیو پہ موجود ہے وہاں سے آپ کلک کریں گے تو میرے انسٹاگرام پہ آپ لنک کر دیں گے اب اکتوبر آ رہا ہے ویسے بھی شادی سیزن ہے تو آئی ہوپ یو لائک مائی ویڈیو اگر کوئی مسٹیک ہے چھوٹی موٹی ویڈیو میں تو پلیز اس کو اگنور کریں اور میری ویڈیو کو دیکھیں میری ویڈیو کی को کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں دین اپنا بہت سا خیال رکھیں کیونکہ آج کل بہت زیادہ جو ہے نا لوگ ٹینشن میں اور اپنے ارد گرد ٹینشن مت پھیلائیں ہیلدی رہیں فروٹ کھائیں جوس پئیں اور ہیلدی رہیں اور پلیز ڈپریشن ڈپریس مت ہوں کنڈیشنز آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں بیڈ ٹائمس بھی گزر جائے گا آپ آپ لوگ پلیز میری ویڈیو کو لائک کر دیں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے میری میری باتیں کرنا اچھی لگتی ہیں تو مجھے کمنٹ بھی ضرور کیا کریں اور میری ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کیا کریں یہاں پہ ریڈ اور وائٹ کے کومبوں کو مکس کر کے پراندہ بنایا گیا ہے پراندے میں یوز کی گئی ہیں وائٹ فلاورز اینڈ ریڈ بالڈ اور وائٹ پرل اس کو دھاگے کی مدد سے اور اس کو سوئی کی مدد سے اس میں نیڈل یوز کی گئی اور تھریڈ یوز کیا گیا ہے جس کی وجہ سے یہ پرل بال اور فلاور کو اٹیچ کیا گیا ہے دین ان سب کو کمبائن کر کے اس کی تھری لیئر بنائی گئی تھری لیئرس کے بعد اس میں ایک پن لگائی گئی ہے ہولڈنگ کے لیے جو کہ آپ کے ہیئرز میں اٹیچ ہوگی تو اگر آپ کو یہ سب کچھ کلیئرلی نظر آ رہا ہے سمجھ میں آ رہا ہے کہ میں آپ کو کیا بتانا چاہ رہی ہوں میں آپ کو پرانا سکھا بنانا سکھا بھی رہی ہوں اور آپ سے کہہ رہی ہوں کہ یہ ہمارے پاس اویل ہے آپ اپنے ایونٹ کے لیے بک کروا سکتے ہیں دوسری بات میری ویڈیو میں جو بھی آرٹسٹک کام ہو رہا ہے اس کو لائک کریں شیئر کریں میری ویڈیوز میرے چینل پہ آ کے زیادہ سے زیادہ دیکھیں تھینک یو سو مچ اللہ حافظ